تعرفوا معنا إلى أضرار شرب الماء بعد العلاقة الزوجية والأسباب التي يجب أن تأخذوها بعين الاعتبار قبل شرب الماء بعد العلاقة الحميمية يتساءل الكثيرون هل يجوز شرب الماء بعد العلاقة الحميمة أو قبله؟ هل يمكن أن يمنع ذلك الحمل؟ وهل من أضرار لهذه العادة؟ في فيديو اليوم سنستعرض أبرز المعلومات المتعلقة بهذا الشأن وإن كنتم تتساءلون عن أضرار شرب الماء بعد العلاقة الزوجية فمن المهم أن تعلموا أن شرب الماء ليس لديه أي ضرر مطلقا على العلاقة الحميمة ولا يمنع الحمل مثل ما يشاع بل على عكس ذلك تماما إذ ينطوي شرب الماء على فوائد كثيرة سواء على الجماع أو بشكل عام وتجدر الإشارة إلى أن المرأة تشعر بحاجة كبيرة إلى شرب الماء بعد العلاقة الحميمة ويرجع ذلك إلى تعرقها بسبب ارتفاع حرارة جسمها لذلك من الطبيعي, من الطبيعي أن تعمد إلى شرب المياه للتعويض عن كل ما خسره جسمها خلال العلاقة الحميمة وفي السياق نفسه تشير الدراسات الى ان شرب الماء يخفف من نسبه شعور المراه ببعض الاعراض المزعجه بعد العلاقه الحميمه مثل الصداع الحاد وجفاف الجسم لكن والاهم يصدر التنويه الى ان شرب الماء لا يؤثر بشكل او باخر على التخفيف فرص الحمل ترطيب المنطقه الحساسه جفاف المنطقة الحميمية من المشاكل الشائعة التي تعاني منها المرأة والماء أفضل علاج طبيعي لها لذلك ننصحك بالإكثار من شرب المياه للحفاظ على رطوبة الجسم ورطوبة هذه المنطقة بعد أن أجبناك عن سؤالك هل يجوز شرب الماء بعد الجماع؟ اطلع على فوائد شرب الماء على الجماع تقوية العضلات: تشير الدراسات إلى أن شرب المياه يساعد على تقوية عضلات الجسم. لذا، للحصول على جسم جذاب ومثير أثناء العلاقة الحميمة، احرصي على شرب كمية وافية من المياه يومياً. يمدك بالنشاط. يمدك شرب الماء بالنشاط خلال اليوم ويخلصك من التعب بحيث أن الماء يعزز نشاط مختلف أعضاء الجسم وخصوصا النشاط الجنسي الحفاظ على نظارة البشرة هل تعلمين تأثير المياه على البشرة؟ في الواقع يمنح شرب الماء بشرتك النضارة مما يعزز ثقتك بنفسك وبمظهرك الخارجي اثناء الجماع خساره الوزن يساعدك شرب المياه على خساره الوزن والدهون والحفاظ على الرشاقه الامر الذي ينعكس ايجابا على العلاقه الحميمه الدال على الخير كفاعله لا تنسى نشر الفيديو والاشتراك لتعم الفائده